السلام عليكم الاخوان الاخوات اتمنى تكونوا بخير وعلى افضل حال مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد وموضوعنا لهذا اليوم ان شاء الله هو عقوبات الاتحادات الدوليه الرياضيه على روسيا يلا نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه جرد الاتحاد الدولي تكون دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحزام الاسود الفخري بسبب غزو بلاده الأوكرانية كما أعلن أنه لن يقيم أي مسابقات في روسيا وبيلاروسيا وتماشيا مع توصية اللجنة الأولمبية الدولية لن يتم عرض أعلام البلدين أو عزف نشيدهما في أحداث تايكواندو حول العالم كما أعلن كذلك الاتحاد الدولي لجيدو إيقاف بوتين عن رئاسته الشرفية وذكر الاتحاد في بيان أصدره يوم الأحد الماضي في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي لجيدو تعليق ضوء السيد فلاديمير بوتين كرئيس شرفي للاتحاد وسفرا له وتشدر الإشارة أيضا إلى أن بوتين يعد لاعباً جيداً في الجيدو وحصل كذلك على الحزام الأسود في رياضة الجيدو وكذلك جرد سان بوتوسبوري من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لمسلحة باريس في فرنسا وتحوم شكوك حول مسار رعاية غاز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا المقدر بأربعين 40 مليون يورو سنويا كما ألغيت كذلك جائزة روسيا الكبرى للفور فيما فرضت اللجنة الأولمبية الدولية حضرا على رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني كذلك وهناك أيضا دعوات جديدة لشطب روسيا من تصفيات مونديال قطر 2022 وأعلنت كل من بولندا كذلك والسويد وجمهورية تشيك رفضهما مواجهة منتخب روسيا في المباريات الفاصلة والمؤهلة للمونديال قطر 2022 كما قرر الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا عدم اقامه اي مسابقه دوليه في روسيا وسوف يتم اقامه المباريات على ارض محيده وبدون جماهير كذلك وبجانب ذلك الغى الاتحاد الدولي للسباحه بطوله العالم للناشئين التي كان من المقرر اقامتها في مدينه كازان الروسيه في اغسطس وقال في بيان الأحد سبع عشرين فبراير الاتحاد الدولي للسباحه لن ينظم اي بطولات مستقبليه في روسيا جس استمرت هذه الازمه ويوم الجمعه الماضي الغى الاتحاد نفسه مباراه بالدوري العالمي لكره الماء في سان بطرسبورغ الشهر المقبل كما الغى بطولات السب... البطول... كما الغى كذلك بطوله السباحه الايقاعيه والغص في كازان التي كانت من المقرر في ابريل واظن ان العقوبات الاتحادات الدوليه لا مستمره على روسيا ولهذا نشكركم على المتابعة ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله مع السلامة